סגיב שואל, אני כבר עם מוצר משלי באמזון. אשמח להצאות לשיווק וקידום המוצר. היי hey, סגיב, קודם כל זה שאלה מצוינת. אוקיי, אם אתה רוצה טיפים לקידום המוצר, אני מציע שתתחיל בבחירת מוצר מנצח, כי מוצר מנצח עם שוק רוצה לקנות אותו, יהיה לך קל למכור, אוקיי? אז אם אתה לא בחר את המוצר, שיש בו הרבה הרבה סיכויים שאנשים יקנו אותו ויריצו אותו, תתחיל משם, בסדר? כי אחר כל הקידום וכל הטיפים שאני אתן לך יהיו הרבה הרבה יותר אפקטיביים. עכשיו, בוא נדבר על מה הטיפים שבאמת יעזרו לך לקדם את המוצר. זה השאלה שאסкоп שלו מאוד מודרחה כי יש מיליון ואחד תיפים שאני יכול לתת לך. אם זה בתחום של P קידום ממומן, כל מה שيكשור ל- packaging, של חבנוי, ו ויש המון, המון דברים. אני מציע לך להיקנס לקורסלי C O I L, קורס L קורס באנגלית תיקנס ויש שמה ים ימ של תיפים שיכולים לעזור לך. להגיע לתוצאות שאתה רוצה. מה שלא תעשה, תתחיל ממוצר מנצח. בסדר? זה השלב הכי הכי חשוב, כי פשוט כל דבר או כל כסף שאתה תזרוק על קידום, לא יהיה טוב אם המוצר שלך הוא לא מנצח. שיהיה בהצלחה, סגיב. לכם יש שאלות בנוסcia אמזון? תרגישו חופשי לישאר איתם בדיבודות ב-מיטחנת השרדון, và אנחנו כמובן נשמח לנותל לכם את השאלות שלכם בופת ישר, ב-סיבוב ובר.